Ahoj, tady Kuba Jelínek z nakladatelství Crowdpress. Chtěl bych poděkovat všem těm z vás, kdo s náma pomáhli vybírat, jakou knížku vydáme jako další. Vybrali jste knížku Jany Baudišové. a jmenuje se Divná knížka. Schodiště vedlo do Bukového lesa. Zestupovala po něm tak dlouho, že si ani nějak zvlášť nevšimla chvíle, kdy začalo ubývat vody. Namísto ryb se ve větvích a na kraji zorného pole začali míhat ptáci. Tenké i širší pramínky vody sice pořád ještě stékaly po zábradlí, na jeho samotném konci však odkapávaly do koberce zmechu. Vstoupila znovu do podzimu. Jana Baudyšová, proč jsme tady, Jano? Protože se jdeme podívat do antikvariátu pana Schmauze který kromě knížek prodává spoustu věcí, třeba staré gramodesky, starý kočárky, obrazy se žádlma a taky počuje liže. Když zaprší, tak se tady kousek dole v ulici objeví veliká louže, do které, když se s těma ližema na nohu nasoukáš, tak se ocitneš na druhé straně našeho světa. Super. Divná knižka je příběh dívky Kateřiny, která zabloudí v jednom ze svých živých snů. Uvízne ve světě mezi spánkem a bděním a snaží se z něho dostat zpátky. Je tam plno zvláštních tvorů, jako jsou třeba dýňové kočky, lidi s jako planety, jazevci s planoucíma očima, je tam hodně mlhy a je tam taky Richard. Tím, že si pořídíte knižku v téhle sbírce, vznikne vyloženě díky vám. A když nás bude dost, tak budeme schopný dopřát i nějaké vychytávky, jako obrázky dovnitř, pevnou vazbu a hlavně bude na světě víc divných knížek. Děkujeme, že dáváte život nezávislý kultuře.